ما حكم من نام عن صلاه العصر ويقول انا معذور ما حكم من نام عن صلاه العصر ويقول انا معذور بسبب عمل ومن ومن سهر ومن اول الليل حتى قرب الفجر ثم ينام عن صلاه الفجر ويقول انه معذور انه بشغل شغل دائم هذا آل رب العظيم كيف معذور عن الصلاه وله معذور في عمله الدنيا هذا من الغلط العظيم عمين. عدم الايمان او ضعف الايمان نسال الله العافيه الواجب على المؤمن ان يصلي مع الناس ولا يمنعه عمله ولا غيره عن الصلاه واذا خرج من العمل قبل الصلاه صلى مع الناس في الطريق في مساجد ثم عليها قبل ان ياتي بيته لا يذهب الى بيته ويدع الصلاه هذا منكر عظيم وهذه مشابهه بالله النفاق نعوذ بالله